Nå skal jeg vise deg hvordan du spiller inn en videofilm inne i OneNote-notatene dine. Først går jeg på arket jeg holder på å skrive i, setter inn innsetningspunktet, så går jeg og velger skillekort Sett inn, så går bort der det står Spill inn video. Det som er viktig å vite, det er at det jeg trykker på Spill inn video, så aktiveres webkameraen mitt, og jeg begynner å spille inn video. Da trykker jeg da kommer det opp et visningsvindu på skjermen og dere ser nå bildet av meg mens jeg spiller in denne videon. Vi har også fått fram fanearket på toppen som heter Spill in i forhold til lyd og video. Vi har nå et opptak i gang og når jeg er ferdig så trykker jeg på stopp. Da er det sånn at jeg kan velge å trykke på spill av oppe på toppen, eller gå ned her og trykke på play for å trykke. Kommer du over et på skjermen og dere ser nå bildet av meg mens jeg spiller inn denne videoen. Jeg kan trykke på styringsknappen oppe på toppen på linje her, da trykker jeg på pause, og så kan jeg trykke på stopp hvis jeg måtte ønske det. Jeg kan spole frem og tilbake også. Hvis jeg vil gi et nytt navn, så bare høyreklikker jeg oppe på og velger gi nytt navn och kallar den for test. Trykker enter. Den har fått navnet test. Om du ønsker å bytte til ett annet webkamera, så går du in på lyd og video så går du på lyd og video, og så går du ned, og så velger du eventuelt en annen enhet hvis du har flere webkameraer koblet til datamaskinen. Hvis du ikke gjør noe valg, så velger den det som er standard enheten for din datamaskin, og de aller fleste, bare bare preser de har jo et innebygd webbkamera.